Юрій Трофименко останні шість років один опікується трьома дітьми. Його дружину позбавлено батьківських прав. Вона не контактує з родиною і не цікавиться вихованням дітей. Торік, у листопаді, Юрій наважився евакуюватися з дітьми з рідного Оріхова. Каже, найбільше переживав за життя і безпеку своїх дітей, адже місто постійно обстрілювалося. Ми сиділи до останнього, бо вроде ж дом свій, куди бросають. Коли вже, звісно, через одну хату прильот був. Тоді вже, звісно, нас і кришу знесло, вікна всі повибивало. Тоді вже, звісно, прийшли дзвонити волонтерам, щоб приїхали нас забрали. Ми привезли, супроводжували гуманітарну допомогу з нашими спільними друзями, волонтерами. І після того, як ми вже поїхали, мені зателефонував батько цієї родини і сказав, що він подумав і все ж таки йому і дітям дуже страшно і вони хотіли евакуюватися. Попросили про це допомоги. Ми миттєво відреагували, приїхали, допомогли евакуюватися. Багатодітну родину перевезли до Запоріжжя, де забезпечили житлом, харчуванням і всім необхідним. Середня донька Юрія Вероніка дитина з інвалідністю потребувала медичної допомоги, говорить волонтер Микола Піддубний. Коли зробили евакуацію Веронічки з Уріхова з ювенальною поліцією, було прийнято рішення відвести її на лікування. Також після проходження медичного огляду у Львові і медичної допомоги родина буде відправлена за кордон на лікування. Вона проходити буде лікування в Польщі з залученням німецьких там чи швейцарських лікарів. Лікування покриває фундація Хоманос Med Евакуейшнс. Ми поїхали там, обстежилися. Нам все ну, документи всі видали, що повністю можу їхати в Польщу. І там буде все нормально. Я з усіма дітьми вїжджаю. Нам там получається, безплатне житло. Мені вже роботу знайшли. І плюс ж клініка буде теж безплатно. Це ж волонтери з цим займаються. От, виходить, безплатно я там буду на квартирі жити. А там вже сказали, хочеш залишайся, хочеш, їдеш назад в Україну. У всьому підтримує Юрія, його сестра Людмила Рюбель, яка евакуювалася з Оріхова ще у квітні торік, разом зі своїми сімома дітьми. Він взагалі молодець. Жінка дітей бросила, здала в приют, він дітей забрав, звісно, з моєю допомогою, ноги почав піднімати. Все. Це тільки, звісно, з Веронічкою проблема, що так вийшло. Ви б хотіли померти. якщо б все було б ціле і не було б на руіні, що тоді. Там? а так вже ні. Ну, там так, сильно було гепать і дуже страшно було. І ви будете їхати до площі. Уявляєте, ви їд, Як ви уявляєте це своє життя? Я ще не представляла. Я теж ще не представляю. Це дуже страшно. Друга сторона, непривична буде. Олена Поде, Маргарита Галіч, Максим Савчук, Владислав Кещук. Суспільне. Новини. Запоріжжя.